Pleoianu Arunc în ARPNL, scrisoarea a primit pe e-mail, de la consilierul lui Ludovic Orban, a fost făcut public. Deputatul PSD, Liviu Pleoianu, afirmă într-o postare pe Facebook ce a primit o scrisoare pe e-mail din partea lui Bogdan Gelevan. Consilierul președintelui PNL, Ludovic Orban, în care i se recomand să nu voteze iniativa legislativa senatorului PNL, Daniel Zamfir, cu privire la plafonarea dobânzilor la credite. Cu această ocazie, deputatul PSD susține ce va vota pentru, precizând ce inițiativa legislativă a lui Daniel Zamfir este foarte bun. Ca deputat PSD, primesc pe e-mail o scrisoare prin care Bogdan Gelevan, Consilierul președintelui PNL, Ludovic Orban, îmi spune ce inițiativa legislativă a parlamentarului PNL Daniel Zamfir, plafonarea dobânzilor la credite, îngrozitoare i că ce mendeam să nu votez. Domnule Orban, deconectaiv propagandistul de la contul meu de e-mail. Iniativa legislativa lui Daniel Zamfir este foarte bună, voi vota pentru. PS. În scrisoarea a ta a primit mi se ofer. Argumente. Semnul întrebării virgule pentru a nu vota aceaștiniativ-legislativ, stabilirea unor preurei maxime este asociat cu decderea Imperiului Roman. Legea Maximului General, votat în regimul de teroare din timpul revoluției franceze, care stabilea preul grunelor, a fost atât de impopular încât a trebuit abandonat un an mai târziu. Foutule Maximum s-a terminat cu preul maxim! a strigat populaia peste terezile Parisului în vreme ce Robespierre era condus spre ghilopini. Persoanele care au redactat textul sunt bine? Punct, întreb cu compasiune, scrie Pleoianu.